الجمال اللي فرق بين البرية الجغرا سيدة كل الغواني زود عقل وزين ويضا جاذبية والحلايا ما لها في هذان غلاها يا كف تكسيرها في زيارها لا سعدها اليوم شت دبلت نيره <تصفيق> اليوم شت دبلت نيره عربته العنب ويا الخال مفتوحه الخلق وعبيرها شلون مال بالدرجان ارجان غفر بها طيب السيره وغفر بها طيب السيره <تصفيق> الله سعيد هو فينا